اور پھر اس والے سے ایک بات یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا حدیث پاک میں آتے ہے مر آانی فل منام جس نے مجھے دیکھا خواب میں تو تحقیق فصنی فل یق دو حدیثیں ہیں مررانی جس نے خواب میں مجھے دیکھا فقط رالحق اس نے حق ہی دیکھا لم یا تمسل شیطان شیطان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ خواب میں میری مثل بن کر آ جائے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 انکری وہ مجھے دیکھ لے گا بیداری میں اور اس پر اجماع ہے تقریباً امت کا کہ امام جلال الدین سعودی رحمۃ اللہ علیہ بعض بائیس مرتبہ کے کائن ہیں جنہوں نے لکھا بعض بہتر مرتبہ بعض تہتر مرتبہ وہ قائل تو ایک مرتبہ ہی بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زاری آنکھوں سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے زاری آنکھوں سے چلو بائیس مرتبہ ہی مان لو اس کا مطلب ہے یہ ممکن ہے اور زیارت کا زاری آنکھوں سے ان کا مطلب یہ ہے کہ گنبد خزرا سے اگر عامہ جان سیوتی کو دیدار کرانے یہ اتنے دور ملک میں جا سکتے ہیں تو وہ شاک جو ہے وہ طلب کرے تو باعد بات تو نہیں جلافام کے اندر ابن قیم نے غالبا صفح بتی ہے وہاں پر لکھا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو دروشی پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا درد پہنچایا جاتا ہے ابن قیم نے لکھا جلافام میں اور بعض ایسے محبت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر دروشی پڑھتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آتے ہیں اللہ کرتا تھا